А є просто шоколадний. Не хочеш? Вони чоловіки. Хорошо. Мовили. Трошки некомфортно без світла в темряві. Морозово псується, ковбаса псується. Люди купляють трошки то, що пофасоване. Хліба нема, кави нема. А не думали ціни з них ввати, щоб розправити? я їх зараз продам по цій ціні, що там написано, а потім мені привезуть дорожче, ніж я продав. Маю вільний час, оскільки немає електроенергії, інтернету зв'язку, тому якось намагаюся проводити час ось так. А взагалі часто ходити до бібліотеки? Ну, стараюся два-три рази на місяць. Самого ранку день пішов трохи іншим шляхом. Світла самого ранку немає. У мене ще й будинок такий, де тільки електроплити, відповідно, ні їсти не приготувати, нічого такого. І прийшлось в бібліотеку в пошуках світла. На жаль, тут його теж не виявилося, але тут комфортна атмосфера. Знову зараз будуть відновлювати. Протягом сьогоднішнього дня читачів. Побільшало, можливо, саме із-за того, що люди менше користуються гаджетами, тому що інтернет пропав і, звичайно, світла немає, тому людей сьогодні було в нас досить багато. «Коли немає світла, працівники знають, що можна спуститися і завжди плести сітку тут у холі бібліотеки. І ми запрошуємо наших користувачів, які мають можливість, мають час і мають бажання долучатися до цього процесу. У нас сонячне світло, слава Богу, в день, коли яскраве сонце, то ми тут у холі маємо світло денне, і в залах, в читальних у нас є теж денне світло». Причина дуже проста – це ракетний, масовий ракетний обстріл Хмельницької громади, в тому числі, і багатьох інших об'єктів на території інших областей. Нагадую, що ми власне в понеділок змогли відновити електропостачання дуже швидко оперативно, але відновили його за рахунок резервної подачі. Основне живлення не відновлено до цього часу, тому що там ракетами розбомблена і знищена частина інфраструктури. Чергове нагадую всім споживачам – побутовим, комерційним, юридичним – надзвичайно важливо максимальний ощадливий режим споживання електроенергії в цей вечір. Вчорашнє відключення – Частини міста сталося через те, що не вистачило напруги. В 8.00 ми фактично мали ранку, мали повністю відключену всю систему електропостачання. В 9.00, 9.15, настала спочатку одна аварія, потім через 15 20 коли сталася друга аварія, і місто на 90% залишилось без електроенергії. Це може статись в будь-який момент, тому що відновлення є, має аварійний характер.